Koji su znakovi da vas mačka voli i kako to pokazuje? Ako ste ponosni vlasnik jedne od najslađih životinja na svijetu vjerojatno vam je ovo pitanje već mnogo puta prošlo mislima, zar ne? Postoje specifični znakovi kojima mačke iskazuju ljubav, koji? Prije nego krenemo s listom ako ste novi posjetitelj na kanalu pozivam vas da se pretplatite i tako podržite kanal. Pogledajmo sada TOP 10 znakova kojima mačka pokazuje da vas voli. Deseti znak, mačka vas voli ako vam donosi poklon. Vrlo vjerojatno vam je već poznati prizor malenih mrtvih životinja ili nekih sasvim običnih stvari, pa i igračaka koje vam mačka donesete željno iščekuje da primijetite. Zašto? Ovo je također jedan od načina kojima mačke iskazuju ljubav. Ovi slatki, ali moćni lovci koji love sve što im zapne za oko, sve od kukaca i miša pa do žaba, često dijelaju ovaj pogon kao način zahvala onima koje vole i koje smatra u svojom obitelji. Deveti znak, mačka vas voli ako spava na vama. Ako ste već nekoliko puta doživjeli ovaj divan prizor možete se smatriti pravim sretnikom. Zašto mačke spavaju na ljudima? S obzirom na njihovu lovačku nagon mačke se nikako ne vole osjećati ranjevima, posebice kada spavaju. Međutim, kada mačka spava na vama, izlože vam se u svojem najranjivijem izdanju, te tako pokazuje povjerenje i ljubav koju osjeća prema vama. Ovo je jedan od najljepših komponijenata koje vam mačka može dati i svakako biste to trebali cijeniti. Osmi znak, mačka vas voli ako vas masira, odnosno gnječi. Za ovako ponašanje mačaka postoji mnoga teorija, međutim ono što stručenci vjeruju je da se mačići takvom ponašanju uče kako bi potaknuli protok mlijeka od svoje majke. Ako mačka prakticira ovo na vama, to znači da vas prihvaća kao dio obitelji. Ovako ponašanje također znači i kako vam je mačka odana, te možda i pomalo i nostalgična. Dakle kada vam mačka pruži ovu divnu masažu, jedino što možete je sprepustiti se i uživati. Sedmi znak, mačka vas voli ako vas gleda i sporo trepće. Bitno je znati kako mačke čuvaju kontakt očima za ljude koje znaju i kojima vjeruju. Ako je taj kontakt očima povezan sa sporim treptanjem, upravo ste pribili njezinu ljubav. Što je sa starijim mačkama? Kažu da se mačke ljube očima, stoga nemojte očekivati da ćete ovaj trenutak nakonosti podijeliti s bilo kojom starijom mačkom. Šesti znak, mačka vas dovoluje ako mi auče. Mačke rijetko mi jauču na druge mačke. Umjesto toga koriste ovaj oblik lokalizacije posebno za interakciju s ljudima, zašto? Baš poput nas, mačka vjerojatno neće razgovarati s onima koje ne voli. Stoga ako vaša mačka mi je uluče čak i kada je dobro nahranjena i toplo je, ona komunicira s vama iz čiste ljubavi, slatko zar ne? Peti znak, mačka vas voli ako vas liže. Mačke se međusobno njegov kao mehanizam za uklanjanje stresa te povezivanje, zato ako vas mačka počinje lizati to je zato što vas smatra kao dio obitelji. Njegovanje i lizanje je jedan od najaočljivijih znakova kojima mačke iskazuju prijateljstvo i povjerenje. Budimo realni, iako ovo nije na vaše topu isti požnjeni znakova ljubavi vašeg krznog ljubimca, mačka time pokazuje da vas doživljava kao malo veću mačku u svom malom krugu, tim vam jasno daje znak da vam vjeruje i da vas voli. Četvrti znak, mačka vas voli ako trza repom. Mači rep može biti dobar pokazatelj njezinih osjećaja, a može vam i pomoći da slatite njen govor tijela kojim pokretima repa mačka odaje da vas voli? Ako vam mačka prilazi s visoko podinutim repom i vrh repa trza od jedne do druge strane, možete to predomačiti među naravnim mačim jezikom, prijateljski sam raspoložen i volim vas. Bez obzira na to je li se njen rep lagano savija prema vama ili namata oko vas, to ukazuje na odobravanje i posjedovanje, misleći primjerice da ovo je moj čovjek. Mačke imaju tendenciju da istaknu svoje omiljene ljude tako što umataju repove oko njih ili odmaraju repove na njima dok zajedno sjede. Sada ćete vidjeti top 3 znakova kojima mačka pokazuje da vas voli, pa krenimo. Treći znak kojima mačka pokazuje da vas voli je da vas trlja obrazom. Zamislite svoju mačku kao umjetnika maček i grafita, možete li? Da bi se mačka zaista osjećala kao kod kuće trlja će obraze po kutovima namještaja, nogama ili rukama kada je mazite. Taj čin izlučuje ulja iz njezinih žlijezda na licu. To je njen način da vas označi kao jednog od svojih. Samo budite zahodni što to čini trljanjem obraza, a ne prskanjem. Drugi znak kojim vam mačka pokazuje da vas voli je da naginje glavu prema vama. Ovaj mači čin naklonosti isporučuje se samo članovima topu iste u mačem životu. Vaša mačka će se suočiti s vama, spustiti glavu i nagnuti se naprijed tako da vrh glave dodiruje vaše čelo, lice ili drugi dio tijela. Taj ljubavni dodar često može osvoboditi hormone koji potiču osjećaj sreće poput endorfina u vašoj mački i vama. Sada slijedi najločljiviji znak da vas mačka voli, spremni? Najločljiviji znak da vas mačka voli je da prede. Predenje je jedan od najboljih načina kojima mačke iskazuju ljubav prema svojim ljudima vraćajući se u svoja najranija sjećanja. Predenje je jedno od prvih osjetila mačića, vibracija i ugodan zvuk koji kaže da je život dobar. Predenje je znak zadovoljstva, ali i ove ovaj čine znači uvijek čistu sreću, naime mačka koja je bolesna ili anksiozna ponika će presti kako bi se osjećala bolje. Dakle, mačke vežu predenje s lijepim i ugodnim stvarima, a djeleći to s vama iskazuju ljubav. Sada znate top 10 znakova kojima mačke iskazuju privrženost dvama i najdražim osobama. Voli li vas mačka! Najveća ljubav iskazuje se nekad čak i najmanjim znakovima, stoga vam ne preostaje ništa drugo nego uživati u trenutcima nježnosti sa svojim kriznim ljubimcem. Nakon svih navedenih znakova ljubavi kojima vam mačke žele pokazati privrženost i odanost, zaista imate sreće ako vaša mačka radi barem nekoliko stvari s liste kojima pokazuje da vas voli te da je izuzetno zadovoljna s vama. Ipak lista top 10 znakova kojima mačka pokazuje da odzvoli nije konačna. Ako tvoja mačka radi još neke stvari jer te voli, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 stvari koje mačke oboživaju, umrze i još mnogo više. Ako ti je video bio koristan i dobar klikni like i pretplati se kako ne bi propustio nove budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima. Lijep pozdrav!